Першу дозу вакцини сьогодні прийшов отримати В'ячеслав Супруненко. Заповнивши анкету, відповів на питання лікаря. Після вакцинації вам необхідно буде в залі очікування півгодинки почекати. Чоловік говорить, рішення прийняв спонтанно. Про нове місце вакцинації розповіла знайома. Взагалі треба робити вакцинацію, зокрема від цієї хвороби. Центр вакцинації від COVID-19 на базі третього міського пологового будинку відкрито шостим центром надання первинної медико-санітарної допомоги. Вакцинуватись тут можуть всі охочі з 9 до 15.30 щодня. Протягом дня щеплення тут зробили 24 людям. «Вже ті люди, які вакцинувалися, вони можуть розповісти щось своїм знайомим, родичам і це трошки мінімізує страх. Тому що ми знаємо, да, що різні плітки, чутки негативні про вакцинацію в принципі у світі існують і е, людина більш схильна довіряти своїм знайомим, да, які вже вакцинувалися. Тому зараз е, населення більше охоче вакцинуються, дзвонять мені, наприклад, на робочий телефон та записуються, щоб я викликав». Щеплення тут роблять вакциною «Коронавак». Вакцинація офіційно за інструкцією 14-28 днів, але е, наразі е, Міністерство охорони здоров'я України е, радило 28 днів очікувати, тому що за сучасними е, науковими даними, чим пізніше термін вакцинування, тим більш активна, активно виділяється е, імунітет е, проти захворювання. Не обов'язково звертатись до сімейного лікаря. Можна просто прийти у пункт вакцинації, заповнити анкету і отримати щеплення. Міністерством охорони здоров'я заплановано до кінця літа 2021 року вакцинувати 10 мільйонів українців. 5 мільйонів повинні отримати і другу дозу. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.